Тут шиють маскувальні костюми трьох типів. В виробництво для основи костюму або накидки йдуть всі підручні матеріали. Простирадла, сорочки, просто однокольорова тканина, вживані плащі тощо. Наталя нав'язує білі стрічки на колишню штору. Це захист для снайпера. Створюється це руками, нарізаємо і плетемо руками. Всі допомагають і домашні. і додому. Ось так. Нам зараз заказано чотири. Це допомагає сховатися. За кілька днів чотири таких маск халати відправлять на позиції до бійців. Кожна в своєму розмірі. Кольори обирають також самі військові. Я ось вирахувала, що це через одну, так би, ну, щоб воно закривало. Кожна кожного вона буде тяжка. Розумієте? А так через одну вздовж і через одну паперу. Цей білий костюм складається з трьох елементів. І от ідуть штани, достатньо удобные. Уже спередивой мы получили отзывы от ребят, что 10 из 10 баллов берёт этот костюм. Он очень удобен. Идёт штаны, которые одевается прямо на тёплую даже тёплую одежду. И идёт кофта, достаточно широкая, свободная. Також костюм комплектується білою балаклавою. Цей темний хухі, так волонтерки називають костюми типу кікімура. Також з трьох елементів, але замість балаклави тут шапка з тонованим прорізом для очей. В одному кольорі виготовляють і чохли на зброю. На відміну від білого хухі маскувальні стрічки тут не нав'язуються, а нашиваються. Вони Могут быть больше коричневого, меньше коричневого. Они могут быть и светлых оттенков, и более ярких оттенков. Необходимость нам заказывают ребята. И размеры так же самое нам уточняют, потому что смысл одевать э, отсылать размер э, 50-й, если хлопец 54-го размера. Таких темних хухів на нуль відправили понад 300 комплектів. Процес виготовлення костюмів розділений на етапи: підбір матеріалу, кольору, нарізання смужок, їх кріплення на основу. В середньому виготовлення одного костюму або накидки триває тиждень. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.